أكتر حاجة حببتني في الحلو إن هو لازم يبقى شكله حلو فأنا أصلا بحب الألوان وبحب الديكار وبحب الرسم فالكيك بتقدر إن انت تخليني أطلع كل ده وفي الآخر يطلع شكله حلو ويا سلام بقى لما يروح للزبون و... ويكون عنده مناسبه و... والشكل ده يسعدهم يوم المناسبه وكمان لما ياكلوها يقولوا قد ايه كانت حلوه و... ولما كمان يرجعوا يكلموني ويقولوا ميرسي وكانت حلوه قوي وانبسطنا بيها وعملت لنا يوم ظريف دي اكتر حاجه تساعدني في الشغل ويعني ده هدفي من الاول <تصفيق>